Omat tietosi Finnassa. Finnan löydät Tritonian etusivulta. Valitse oman korkeakoulusi Finnan oikealta. Kirjaudu oman korkeakoulusi Finnaan hakatunnuksella ja salasanallasi. Tässä on oma tilisi. Pystyt hallinnoimaan lainasi tästä, kunhan lisäät kirjastokorttisi. Kirjoita kirjastokortin numeron ja PIN-koodisi tallenna. Tämän jälkeen näet lainasi, mahdolliset varauksesi, mahdolliset maksusi myöhästyneistä kirjoista sekä omat tietosi. Pystyt uusimaan lainasi